Привіт, мої любі, це канал Біоравлик, ми знову у районі Винокурні, дім на солоди Золотий Кіт. Лоялісти вважають, що Емілі утримується в Золотому Коті, корумпованими аристократичними братами Пендлтонами. Ці чоловіки – старші брати лорда Пендлтона, близнюки, і вони вірні тиранічному лорду Регенту. Знайдіть Емілі в Золотому Коті та усуньте лордів Кастіса та Моргана Пендлтона. Я доправлю тебе якомога ближче до золотого кота, Корво. Тобі доведеться пройти решту шляху самостійно. Вхід біля площі Гольгера. Головне – переконати, що маленька дівчинка Емілі повернеться безпечно і надійно. Ці два пендлтони там, тож я припускаю, що охоронців буде багато. У Слегджіо можуть бути ідеї, як допомогти тобі потрапити всередину кота, якщо він тебе не вб'є. Ось його територія, він і його банда з пляшкою вулиці ховаються на старій данвольській фабриці з виробництва віскі. Вони продають еліксир, який народ використовує для боротьби з чумою. Я заляжу на дно, але приглядатиму за тобою та маленькою леді, яку ти повертаєш назад. Хай щастить, я знаю, що Емілі багато для тебе означає. Будь обережним, йдучи вулицею, Корво, човняр, якого я знаю, зупинявся поруч зі мною минулої ночі і сказав, що одна з тих сторожових веж зараз на клейверінгу. Гадаю те, що ти позбувся Кемббелла, сколихнуло лорда-регента. Отже, глянемо. Таск завдання – ліквідуйте пендлтонів, близнюків у золотому коті. Місце знаходження Емілі – ідіть до золотого кота. Додатково – слегджов, зустріньтесь із слегджов на винокурні. Ага, ось один кістяний амулет і інший. Ще один. Їх тут три показує. Хаос. Ваші дії впливають на місто. Велика кількість смертей призводить до збільшення кількості щурів і плакунів, різних реакцій ваших союзників і більш похмурих кінцівок, фінальних результатів. Бачимо, ситуація погіршилась, плаконів все більше і більше, бідолашні люди. Їх винищують, як щурів. Ось там сторожова вежа, яка їх фіксує. Вона мене не бачить, я прийду тихенько ось тут. Лишенько. Не скажу, що мені це подобається. Виробимо його <риклад> Поки він робить піс пісь отака погана людина <риклад> Як його так закинуть? Сюди, на скали може? Якщо його сюди закину? <риклад> Цікаво, чи його помітять звідти ідемо ще сюди перевіримо минулий mm -hmm. раз ми там знаходилися десь амулет якісь записки о тут плакунка лише а щуре вы звидки тут жах и тут больше ничего по сути немає. Можна можно вертаться назад мабуть что так теж крутиться, але не бачить мене це прекрасно не хочу пірнати в воду через піранії вони можуть мене ну не вбити хоча можуть і вбити але й обглодати до кісток поранити отже мабуть йдемо спочатку до слегджоу щось є Нічого немає. Увага громадяни Данвела. Тадеус Кембл, колишній верховний наглядач, більше не є громадянином Данвела. Тепер він носить тавро єретиків і одну з найдавніших традицій аббатства обивателя. Тепер пропонувати цій людині допомогу чи житло є кримінальним злочином. У цей час духовної кризи Наглядачі започаткували свято розмальованих чайників, поки не буде обрано нового Верховного Наглядача. Отже, це реальне свято. У разі смерті Верховного Наглядача, ось там нічого немає, група, відома як Висхідне коло, що складається із старших наглядачів, кого там ще, віце-наглядачів різних анклавів, старших, сестер Ордену Оракула та Верховного Оракула, оголошує свято розмальовані чайники». Воно починається з обговорення того, кого призначити на посаду верховного наглядача. Ага, тут вже все закрито. Минулий раз були в той старої відьми. А що ось там? Знову якийсь труп, бачу, лежить. Це новий, інший труп Цікаво, цікаво Там якийсь мужик стоїть Ну, добре, тоді йдемо до бандитів Зараз ще сховати зброю Хей, ти саме той чоловік, якого я шукаю. Слегджо чекає, щоб поговорити з тобою. Я хотіла забрати його в гаманець, але окей. Це він? Так, той самий. Гей, ми отримали повідомлення для тебе від Слегджо. Він хоче поговорити з тобою на винокурні. Що ж, йдемо на винокурню. Ну, йдемо напряму, мабуть. Я не думаю, що вони там довго протримуються. Це те, що вони отримують за халявні ковтки з апарату. Той зіпсований еліксир – фігова штука, гадаю. Це те, що вони називають іронія, я думаю. Еліксир має запобігти чумі, боротись з нею, але хтось отруїв контрабанду. Все таке, і тепер ми маємо еліксир, який викликає у вас чуму? Я не думаю, що це слово означає «Це, ідіоти». Ну, звідки мені знати? Тоді це якесь інше слово. У всякому разі мені майже шкода бідолашних дурнів, які випили поганий еліксир. Тут нічого немає. А тут? Монеточки. А наверху, може, ми ще там щось пропустили? Зараз я вилізу сюди всюди на трубу, може? Окей. Ну тут нічого, а на даху теж нічого. Добренько, нам краще спуститися. Можна щорем проникнути сюди. Ми раніше робили. Ого, заражені. Угу. Там щось є корисне. Там є кістяний омлет. Прикол. Треба дістати ключі? Слегджів чекає на тебе. Та я знаю, знаю. Легше, легше. Тобі треба лише трохи. Хіба ти не чув? Слегджів тримає хороші штуки для себе. Решта з нас отримує одну частину еліксиру на три частини води. Ой, це лише для того, щоб набряк згладився. Ну, я не ризикую заразитись чумою. Пий до упаду, це мій девіз. Окей. Тут мав би бути аудіограф, може потім з'явиться, цікаво. Так, якась записочка, глянемо. Бантінг. Цей арт-дилер Бантінг є людиною зі смаком. Якщо хтось залишився в Данвелі і має щось, що варте крадіжки, то це він. Тож той, хто відкриє сейф, отримає подвійну платню. Slack Job. Проникнемо в ту комірчину. граната олія так що це в нас креслення паста для ламп прожарювання. цікаво що це дасть що п'єро може з неї зробити начебто все того, що я можу взяти А я могла від... відчинити весь цей час? Відкрити, серйозно? А, воно закривається одразу Ну окей А тут що? Заражені Є кілька прикольних штучок Хай, я можу відкрити? Просто почекаю Хай бандити самі з ними розберуться <різь> Ось і все Медичні трави Секстант Морей Цікаво, це в честь чоловіка Віри Морей? Чи в честь неї? Чи в принципі вкрадено з її дому, тому так названо? Забавно, що нам за це дійство Нічого, абсолютно нічого Прекрасно, чудово Нічого не робиться. Це не я. Я ні при чим. Може, йдемо відкриємо ту іншу клітку, де амулет кістяний? Хм. в нього вселитися, але окей. Я не хочу його вбивати. Не хочу, щоб мені це зарахувалося як вбивство. О, щурик. Так, тут доволі безпечно. Пропустіть мене, я хочу все вкрасти, ліс. А, тут більше нічого й нема. А, ладненько. Отже, у будинку торговця картинами арт дилера є замкнений сейф. Банда Слегджов не спроможна відчинити сейф, тому код, ймовірно, де інде в іншому місці. Так, що по силах? Я хочу прокачати другий рівень. Пум-пум. Потрібно 5 рун. У нас є 4. Добренько. По чарах у нас є акробат. Вилазити карапкає трохи швидше. Хм, хороша штука. Глянемо, може, щось замінимо. Що тут у нас? Хм. Ну, це нам не дуже треба. Наприклад, що ще таке тут? Оце нам теж інтерес. Тільки і до вибухів. Пошкодження від вибухів трохи зменшується. Якщо в мене стелс, тоді буде краще акробат. Та ріви афініті. Прихильність річки. Швидкість плавання трохи збільшується. Так. Сладчо. Ось лиходій, якщо я оцінюю твій вигляд правильно. Лиходій, для якого я міг би знайти роботу. Хтось заклав чуму у бак для варіння. Половина моїх людей – плакуни. Троє з них потрапили в пастку на винокурні, решта блукають вулицею. Оскільки це так, мені не вистачає працездатних тіл. Я можу мати те, що тебе зацікавить. Бачиш? Як я розумію, тут нема кого вбивати навколо за винятком тих двох пендлтонів у золотому коті. Я правий чи не так? Бачиш, Слегджов знає. Ті хлопці-близнюки, багаті підлі, таємничі, гірші за більшість таких типів. Вони причаїлись там на деякий час, не певен чому. Однак там багато охорони в золотому коті сьогодні ввечері, особливі гості, і всяке таке. Але ти збираєшся туди одягнений ось так? Вбити братів Пендлтонів, Можливо, в мене кращий спосіб попіклуватись про них, якщо ти зробиш для мене дещо спочатку. Кумекаєш? Хтось, я не знаю хто, вбиває моїх людей, забирає мою територію, крадучи мої товари. Може це малий із іменем Гальвані? Я відправив свою найкращу людину для розслідування, але він пропав безвісти. І, ну, тепер мені потрібен хтось щоб вияснити, що з ним сталося. Іди до Гальванії, він живе поблизу від бульвару Клейверін. Зробиш це для мене, і я знайду кращий шлях до золотого кота. Следжів хоче знати, що трапилось із Кроулі, та підозрює доктора Гальванії, який живе неподалік на бульварі Клейверін. Угу. Що серце розкаже про Слегджоу? Слегджоу. Його виростили по вії. Він ніколи не дізнається, що його батько був принцом. Принцом. На цю тему дуже мало інформації, я почитала трішки Редіт. Там є здогадки, що Слегджоу може бути позашлюбним сином невідомого принца Тиві або принца Морлі, або це найбільш божевільна теорія, що Слегджоу Позашлюбний син – Югорна Колдвін, батька імператриці Джесаміни Колдвін, дідуся Емілі Колдвін – дівчинки, яку ми рятуємо зараз. Він займається тілами, зброєю, міцними напоями, його завжди кличуть «Сладжо». Якщо буквально це в'яла щелепа, що прив'язалась до нього, коли бандит Майкл Риба кинув йому в лице важку керамічну плювальницю, зламавши щелепу. Хоча він, здавалося б, нормально говорить, але ця вулична кличка – прізвисько навіки з ним. Він знає вулиці Данвела, особливо його темні провулки, так само, як кожного. Якщо коли-небудь сумнівається, а це буває часто, він використовує ніж. Він та його головорізи починали із алеї Тріверс. Тепер його вплив відчувається на всьому острові Грістоль. Ну і повторюється. Той гальвані п'явка, лікар, як їх тепер називають. Проберись в його кабінети, якщо зможеш, і дізнайся, що сталося з моєю людиною, яка зникла добре. Консервоване китове м'ясо. ще якась риба. Ой. Засіб піро. Начебто все тут зібрали. Ой. Тепер вони ходять напружені. Книга є. Мародерство за останні місяці. Уривок із листа, знайденого в порожньому будинку на краю Рудшорського фінансового району. Пограбування почались на складах. Як тільки люди захворіли на чому, компаніям довелось призупинити роботу. Мій чоловік Малкус працював у компанії Майерсон, яка називалась «Тютюновий лист», та яка закрилась минулого року під час «Місяця кланів». Він керував топками та головним амбаром для сушіння листя. Малько завжди казав, що обробка димом робить найсолодший лист. Хвороба найбільше вражає тютюнників через коріння. Деякий час вони працювали з невеликою командою, але приблизно тоді мій чоловік захворів, вогонь загасили і тютюн гнив. Якимсь чином злодії дізналися і почали грабувати це місце. Пізніше вони перебралися в будинки на Волоч. Ой, я тут до сити бродить. Лышенько. Выпустила зомби. <смех> Битойская. Йдемо на Батл-стріт. О, в нього гаманець. Якщо ми його вкрадемо... Можемо його вкрасти. Так. Добре, я зрозуміла, я не чіпаю тебе. Записка. Поки не бачить. Записка від Гренні, бабусі. Дорогенький. Не варто брататися з тими поганими хлопцями із лікеру горілчаного заводу, винокурні. Цей еліксир не покращив їхній характер, і вони взагалі не дуже добре ставляться до моїх пташок. Якщо ти почнеш складати їм компанію чи їхньому так званому босу, ти можеш впасти в мою немилість. Ти ж цього не хочеш, чи не так? Грені, бабуся, Грені. А що, коли ми виробимо цю вишку? Вона мене бісить. До дачі там можна щось зібрати цікаве. Хм... Тепер сюди. До уваги громадян Данвола. Зараз діє обов'язкове обмеження китового жиру. Не виконання є кримінальним злочином. Ух, якби так її не помітно. О, вона зараз обертається прекрасно. Давай, давай сюди. Так. О! О, Є! <гум> типу, є пайок, який видається, а красти чи брати більше не можна, якщо я правильно зрозуміла. Це стосується китового жиру, на якому все працює. А що ж так голосно? ой. Це й дивиться в мою сторону чогось, якогось милого? А! Ні, не бачить, добре. Офіційний звіт охорони. Усьому вахтовому персоналу, призначеному на бульвар Клейверін, враховуючи нещодавню спробу вбити капітана Джефа Кернелл поблизу Гольгер-сквер, нова сторожова вежа уповноважена охороняти територію. Напруга залишається високою після інциденту, який Кернул пережив лише завдяки своїй підготовці та швидкому мисленню. До встановлення особи-зловмисника всім е, нарядам рекомендовано Опитувати підозрілих осіб, які потрапляють на територію. Примітка. Слід похвалити інженерний корпус за швидку роботу над встановленням додаткових укріплень. Китовий жерд доставлятиметься щовечора, щоб забезпечити енергією нову сторожову вежу. Майор Андерс Джосія. Інженерний підрозділ оборони. Так, гаманець. Засіп Він просто втикає в одну точку, залипає. Ну, окей. Так, ідемо ще пониж нишпорим вуличками. Що я там пропустила? До уваги громадян данвела. зараз у цьому районі діє обов'язкова заборона на використання китового жиру, БАН. Дотримання вимог буде суворо контролюватись. Цікаво, з чого б це раптом? Через брак, дефіцит китового жиру? Спочатку говорилось про пайок, обмеження на китовий жир. А тепер взагалі? Заборона? Бан? Добрий вечір, диспетчер. Встигну чи не встигну? А? Встигла А іншого як? О, там ще один, а найби його шлях би трафив. Як же ж так може сліпдартом? А тебе? О! Це? Більше нікого немає? Це бандит Походу, немає? Заберемо тіло ти Чуть не впала Та що ж це таке? тілом трохи важко переміщатися. Може, їх всіх туди поскладати? А, от цього десь в куточок закину. Нормально. Але показую там ще якусь людину. Ооо! Пок... Хто це такий? Схожий на шляпника, на бандита, Слэк Він заражений угу. Храпить Аж гайгуде Гаманець Мідна проволока Хліпчик Хоба Так він був заражений, віпер, плакун Ось в крові, відоспів. Амулет. Навіщо їм табличка? Табличка Battle Street, серйозно? Чи це не Battle Street? Що там, стріт, коротше? Ну, прикол. Глянемо, що там по амулетах. Плейк Афініті. це прихильність, чуми. Типу, плакуни отримують пошкодження, і це дає невелику кількість мани, мені. М -м ну, не знаю. Ні. Ідемо, мабуть, в апартаменти Гальва Стоп. Я б ще щось купила у продавця. Привітики, привітульки. Здорово. Хороші ціни, клянусь. Ну, глянемо, що в тебе є, що ти там назбирав. Мене цікавить, а, знаєте, що? Снодійні болти. Так. Оце крута штука. І поки що все. На жаль, у нього нема засобу п'єро для мене. Гаразд. Замкнено. Гальвані, гальвані, окей. О! Це ж його магазин. Ми тут колись були недавно. Правда, тут ще не було забаракадовано, так? І був прохід на другий поверх, де ми знайшли якийсь самолет чи пам'ятаєте? Угу, там сторожовий стоїть Який щур, немає ніякого щура поблизу Як назло О! Нам би пробратися наверх. Чуть вище, мабуть, що... Ой, не ту силу взяла. Так, так, сюди, сюди. Це нормально? Ти живий? Спить. Нормально. Наче не позеленів. Йдемо. О, сховаємось справа. Що ти думаєш? Я думаю, він мертвий, правильно? Ха? Генії. Я це знаю. Я маю на увазі... Чи в нас є підозрювані? Підозрювані? Що підозрювані? Ми не будемо витрачати час, розгадуючи, хто його випив. Особисто я купив би тому, хто це зробив, випивку. Але що ти збираєшся подати у своєму звіті? Я збираюсь сказати, що ми знайшли одного з людей слегджу всередині, мертвого і закривавленого, і те, що ти – вонючий недоумок. Оце детективи, оце генії думки, боже мій. Сліпдарт Хоба. Хоба. – корисна штука. Сонні дротики, дротики для сну. Замкнемо їх в цій таємній кімнаті. Так багато щурів. Таке враження, що хтось випустив щурів з першого поверху, де вони були замкнені, але я не випускала. Оці, що були відгодовані людськими рештками. Руна. Отже... Можемо нарешті прокачати контроль над людьми. Це прекрасна здібність. О так є. Це ми читали, це ми читали. Тут всі книги ми, по ходу, читали. Нічого нового немає. Пір'я королівського горобця або вороблика. Знаєте таке слово? Вороблик із Лемківської говірки це ми також читали Гаманець читали знову пір'я Добре це ми забрали останнє послання від Кроулі ти мертвий, я так зрозуміла. Добре. Тобто погано, але добре. А тут що? Швиденько б не шпорим, що де є? Що ми пропустили? Нікого немає більше на цьому поверсі. червоний еліксир здоров'я, нам він не треба. А ми ну йдемо ще вниз. Тут також нікого немає. Є охорона на нижньому поверсі. Це ми читали. Монетки і гаманець. Гаманець. Звісно, тут порожньо. Ми вже його обчистили в минулий раз. Гаразд. Спальня. Зі Шрека. Зелена. Також нічого. І все те саме. Все те саме. Окей. А, тут ще болти максимум, окей. Ой, ти ж сюди не йдеш? Ні. Ну, думаю, чи пограбувати його може гаманець забрати. як думаєте? Чи не чіпати їх? Не знаю. А! Задовго я думала. Ну, зрештою, чому б ні? людини, чиясь рука. Так, тут порожньо, значить, хтось випустив щурів, я їх не випускала. Хто це зробив, я не знаю. Ну і цього зараз десь сховаємо. Це ми також читали. Добре, покладу тебе біля батареї. Надіюсь, є буде тепло. Йдемо назад до Слег Джо. Якщо через перший поверх. Без пардонні. Ха-ха-ха. А зрештою, я ж можу в нього вселитися. А ну, зачекайте. О, клас. Ти виглядаєш не дуже. Район Винокурні, ми це читали. Це про історію о оцього старого винокурного або лікеру горілчаного заводу. Раз, ой, не підходь так близько, ти мене цим напрягаєш. Щось йому вже стає погано. Він позеленів. А ну, і так. Ой, ой, ой. Извечай, чувак. Что ж, вертаёмся назад до Слэгджоу. Тут я улицу зачистила. Окей, почекай трохи, що мені ще спала на думку? Як так виходить, що я завжди той, хто платить за візки? Столися, ти знаєш, що я не можу визначити правильну кількість монет? Це нікого. О, він не вміє рахувати. Або ж дуже добре бреше, що не вміє рахувати. Важливий діалог. Хоча саме такі персонажі наповнюють світ гри жартами, дотепністю, трішки розбавляють серйозність та основний сюжет. Прикольно думати, що у кожного бандита NPC є своє персоналіті, свої проблеми. Ось такий смокток між ними. Ой. Ти тут? Так і думала. Будемо використовувати аудіограф, так? Отже, можна нічого не робити. Прикол. Або ось останні слова кровля. Звісно ж, я віддам те, що знайшла. Що це? Інформація від мого зниклого хлопця? Давай послухаємо. Слегджоу, це я, Кроулі. Я роблю це на випадок, якщо не встигну повернутися. Ти був правий. Хтось хоче твоєї смерті. Хоче заволодіти лікаро заводом, усією бандою Батлстріт. І ти теж ніколи не повіриш, хто це. Спочатку я не робив цього, тому... Це зайняло так багато часу. Я хотів переконатися. І що таке? А ні Отже, Кроулі мертвий. Він був одним з моїх найкращих людей. Все-таки ми з тобою домовились, і слегджов ніколи не порушує обіцянку. Візьми цей ключ. Це не від золотого кота, ні. Цей ключ від крісло капітана. Готель покинутий. Оскільки чума випотрошила цю частину міста. Піднімись сходами наверх. Ти можеш скористатись дахом, щоб потрапити в бордель золотий кіт. Бачиш? Слегджов дотримується угоди. Так само добре, як ті люди, які керують містом. Може трішки краще? Подумай про це. Тепер, мейбі, ми зможемо знову допомогти один одному. Я міг би позбутись пендалонів заради тебе, тихо, не вбиваючи їх. Але ти маєш дещо зробити для мене натомість. Ого, можна відмовитись? Ні, дякую, я не хочу забруднити руки. О, ти ба. Або, цікаво, розкажи, що ти маєш на увазі. Have... Кіт знову відкривається сьогодні ввечері. Багато клієнтів з грошима, включаючи артилера на ім'я Бантінг. Він має особливі смаки. Або, так мені сказали деякі леді. У нього вдома зачинені всякі прикольні штуки. І єдине, що заважає мені отримати здобич, це комбінація до його сейфу. Звичайно, Пендлтони також перебували там місяцями. Не певен чому, тож це означає багато міської варти та інших типів солдат. Приди мені ту комбінацію, мій друже у масці, і тоді я подбаю про братів Пендлтонів. Ось так, ти навіть не торкнешся їх. І я обіцяю, що я не вб'ю їх, і ніхто їх більше ніколи не побачить. Якщо це не угода, то Слэк не знає, що це. Він мені все більше і більше подобається. Так, мету обновлену суньте Пендлтонів, нелетально знайдіть артилера в золотому коті». Він мені дуже подобається. Дивіться, що з історії про те, як він піднімався з низин бідності, будучи сином повії, як він пропонує роботу бандитам, конкурентів і так заманює їх до себе, як він виріс до власника винокурні та авторитета маючи цілу банду Батл-стріт. Зауважте, до речі, як він говорить про повій. Каже, леді не принижує, не обзиває їх. А ще ця людина-слова дотримується обіцянки, і на нього можна покластися. Понижпуримо ще вуличками, що я пропустила, можливо. Так, ну тут я була. А цією вуличкою ми ще не ходили. До уваги громадян Данвола лорд регент наказав суворо заборонити використання китового жиру в цьому районі. Невиконання вимог призведе до негайного арешту. Ого, дивіться, тут же відкрито на цей раз, цікаво. Зауважте, що е, тут було завалено минулий раз, і я ще думала, як туди потрапити. Цікаво, цікаво, може ми вселимось в плакуна? У нас достатньо мани, мені здається, що буде недостатньо. Mm -mm. Mm -mm. Ну, олорайт, right. спробуємо якось... Так, по проникнутися, проникнути сюди. А найби його. Чую звук, руни чи амулета. Ходіть, ходіть на обід зараз. Саме так мої солоденькі маленькі пташечки. Ходіть до Гренні, бабуся не скривдить вас. Гренні! Хелло! Мої джентльмени, які дзвонять, не приходять так, як раніше. Ти подбав про це для мене чи не так? Це приємно, мило. Окей. Оце ми читали про аутсайдера Добренько. Тут є, схоже, інший вихід. До золотого кота. Окей. Чи ти бачив його? Красень, з гарними темними очима. Я просто хочу сказати йому, що я виконую свою частину. Угоди. Так, бабуся Рекс виконує свою роль. Скажеш йому чи не так, якщо ти його побачиш? Ось і амулетик. О. О. Тут начебто все забрали. Там труп лежить. Ану, спробуємо. Лист Елісон. Дорогий Дан'єль, мені призначили посаду геолога в торговій компанії «Горизонт» у Сирконосі. Незабаром ми проведемо наше перше дослідження на південь від Карнаки. Не чекай надто довго, щоб виїхати, бо ходять чутки, що людям відмовляють у виїзді з міста. Чекай мене в Карнаці з любов'ю, Елісон. Перестань возитись з моїм комірцем, мамо. Танці скоро почнуться. Мої волосся достатньо гладеньке, Він точно буде там, сказала стара. Тут пістоль. Маю якісь насіння для вас, мої маленькі пташки. Абсолютно поїхавша жінка. Спробуємо вийти тим самим шляхом. Можливо, навіть через плакуна. Це повідомлення вже повторюється про Тадеоса Камбола, що він більше не громадянин, що він був таврований, як єретик. А ну, йдемо ще сюди. Ти бродний жайворонок, де така бродяга, як ти дістала еліксир? Ми вже тиждень на половині пайку. Я не підхоплюю, чому? А ну віддай це. Ні, будь ласка. Так, сліп дарт, сліп дарт. Це для моєї дитини, йому це потрібно. У! У -ху -ху. Це для малечі, щоб він не захворів. Дякую, дякую, сер. Ой, вибачте. Ви врятували мене, як я можу вам віддячити? У мене нічого немає. Зачекайте, візьміть це. Це службовий ключ до дому Бантінга, арт-дилера на Головній вулиці. Я працювала на нього, знаєте, до чуми. Він відпустив усіх своїх слуг, але він досі тут. Мабуть, сподіваючись, що він зможе продати щось із того свого сейфу. Я не знаю, що він залишив, але це все, що я можу запропонувати. Вам, будь ласка, візьміть це. Добренько. Сховаємо ці всі тіла. Ой, стоп, ти ж живий. Так, храпить, храпить. Добре, він просто впав. Зачинимо. Отже, дивіться, я не піду зараз туди, тому що у нас немає комбінації від сейфу. Немає сенсу йти. Дістану комбінацію, заберу все, що треба. Наостанок скажу код від сейфа Слэкджоу. Я думаю, нам варто вимкнути і цю вишку. Спробуємо спочатку сюди проникнути. О. Офіційний звіт охорони. Ось цім вахтовим офіцерам. Майте на увазі, що бульвар Клейверін, веде до площі Гольгера, Заблокований до подальшого повідомлення. Офіс Верховного Наглядача увійшов у кризовий стан, і всі взаємодії з Наглядачами повинні координувати через мене, незалежно від того, авторизовані ви чи ні. Колишнього Верховного Наглядача Тадеуса Кембела таврували як юритика. Це історична релігійна подія, якої Наглядачі дотримуються без винятку. Та милосердя. Кембела позбавили всіх повноважень, а будь-хто, хто пропонує йому допомогу чи притулок, підлягає арешту. Це включає і членів варти. Перший капітан – Нейтен Мортімер, зв'язковий абатства. Угу, угу. Тут ще щось є. Нічого особливого. Але, зрештою, навіщо нам цю вишку? Хіба для галочки виключити. Ось і цей готель, крісло капітана, або капітанське крісло. Получилося? Нейс. Або можна напряму піти. Але підемо через той готельчик, як нам запропонували. Ніхто мене не бачить. Майже. Це якраз йде в цю сторону. Треба почекати трішечки. Ну, добре, якщо швиденько, ух, встигла, все чисто. Тут також амулет. Запах щурів. Щурі атакують вас тільки, коли ви підходите, наближаєтесь ближче. Вода або життя, пиття з фонтанів заряджає невелику кількість здоров'я. Ні, напевно, що з цього всього мені нічого не подобається. Так багато що є. Які нахабні. Жах! Не показую більше моледів чи ірун. А ось і двері до золотого кота. Що ж, шановні, мої любі, мої найкращі підписниці і підписчики. Ставте коменти, пишіть вподобайки. Продовжимо у наступній частині. Слава Україні! Бережіть себе!